Миколаївщина. За 10 кілометрів від позицій українських військових – російські загарбники. Поруч з бійцями на передовій – медик та капелан. У кожного свої бойові завдання. Заходьте, будьте як вдома. Володимир стоїть на позиції. Він не відник. З посмішкою розповідає про роботу. Утім, не приховує, що важко. Тут ми ховаємось обстрілів. я не на БМБ. Так, так, ну, поки, як так. Що входить в вашу роботу? Ну, я наводчик на БМП-2. Стріляю з пушки на машині. Настільки важко. Жарко. Так, щоб... Не знаю далі, настільки важко. Важко буде додому хочеться. Це для мене е, не є роботою, це для мене служіння. Я е, допомагаю людям. І, яким дійсно дуже важко психологічно, духовно, морально ось, справитися з такими труднощами, які є в їхній можливості. Допомагає військовим морально триматися Олександр. Він – позаштатний капелан. Я з початку війни почав займатися як волонтер. Ось, і сьогодні поки містак, і на такій волонтерській основі так, і продовжується хтось. Я е, просто допомагаю людям. Особливо людям важко, коли е, залишилася сім'я вдома, е, діти, дружина, буває такі, які повиїжджали. А буває такі, що просто там, як кажуть, придають. Саме найгл... на... найважче для хлопців все так, коли їх придають. Ось. І приходиться з ними тут спілкуватися, тобто допомагати їм. Найважче тоді, коли е, люди помирають. Саме найважче. Коли люди живі, немає значення навіть трьохсоті, ну, ранені. Ось. Це нормально. Але от саме найважче тоді, коли багато смерті. Буває такі неділі, що не одна смерть. Ось. Так що. Привикаєш, але до цього важко звернути. Олександр розповідає, офіційно влаштовуватись не хоче, це обмежить його роботу. Так має змогу працювати та допомагати так, так. різним батальйонам військовослужбовців. Я рухаюся не тільки в одному батальйоні, тобто, чи, от, я переїжджаю в інші місця, спілкуюся там, де я потрібен. Тобто, мені подзвонили, сказали, що я там потрібен тут, в тому місці, я поїхав туди. А так, якби я був офіційний, я був тільки на одному місці, тільки тут. Ось Я вільна людина, вільний капелан. Давайте вам покажу свій бойовий походний рюкзак. Давайте. Ось така у мене є трубенка. Глюкоза в 2014-2015 роках працювала в Авдіївці медичною сестрою в хірургії. Тоді ще зрозуміла, що на передовій не вистачає медиків, так і знайшла своє покликання. Я бачила, коли привозили людей, ну, просто що. На передвій не хватає медичних працівників, там елементарно не наложено правильний жгут, ну, люди вмирали від кровотечі. У мене зразу перва неотложна допомога кровотечі, ампульниця теж укомплектована іменно на неотложну допомогу. Свої 34 глюкоза п'ять років на службі. Розповідає, зараз найважче. Службу несу 2017 року. На даний момент мобілізована, тому що була звільнена і через три місяці почалась війна, і мене мобілізували. До цього була в артилерії, на даний момент в піхоті. Дві, звісно, різні речі. Ну, з обов'язками справляємося. Ситуації бувають різні, це не мирний час, це війна. Взяти ротацію і на даний момент це також дві різні речі. Тяжко, тяжко по-своєму, тяжко морально. Додому хочеться. Щоб сказати, що легко, ну, не легко. Сказати, що не страшно, мені здається, кожна людина боїться. Ну, є вдома ті люди, ради яких ти тут знаходишся, ти знаєш, що ти можеш допомогти. Ну, «Краще буду я тут, ніж мої рідні, які знаходяться ну, там, де вдома». Ну, Єлизавета Кротик. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.